Ja, hej alla och eh, tack så mycket till Charlotte och Lars för inbjudan till det här uppföljande seminariet. Där vi idag kommer att presentera projektet Historia genom konst och vår första termin och våra första resultat. Det är ett pedagogiskt program som är riktat till gymnasieskolor i Malmö. Jag heter Mimi Sjö och arbetar som intendent för förmedling och pedagogik på Malmö konstmuseum. Det är jag som är projektledare för det här projektet. Och idag kommer jag och mina medarbetare, eh, Elin Johansson som är pedagog på Malmö konstmuseum och Ylva-Ovander som är forskare, att eh, presentera vad vi har lärt oss hittills i det här projektet. Innan vi berättar om våra resultat så vill jag ge en kort tillbakablick på projektets bakgrund. En snabb genomgång av delar av det jag presenterade vid det förra seminariet i september. Här har vi då Malmö konstmuseum som är en egen institution inom kulturförvaltningen i Malmö stad. Det här vackra renässansslottet är det eleverna möta först av allt när de kommer in hit. Och sist vi sågs så berättade jag om en satsning i Malmö stad. Kulturförvaltningen har sedan 2020, då barnkonventionen blev lag, arbetat med att kartlägga förvaltningens samlade utbud för barn och unga i Malmö. En särskild satsning rör hur barn och unga har möjlighet att ta del av kultur på skoltid. En satsning som betecknas kulturell allmansrätt på skoltid. Kartläggningen visade ett stort underskott i utbudet för just gymnasiet jämfört med utbudet riktat åt grundskolan. Och Med projektet Historia genom konst riktar vi oss därför till gymnasieskolor i Malmö. Och inom ramen för historieämnet, som idag är obligatoriskt, oavsett program eller inriktning, så blir målgruppen just alla gymnasieelever i Malmö. Och vi vill ju inte bara nå ut till alla, vi vill ju nå alla. Och med det som främsta mål var vår ingång till projektet att inte bara läsa läroplanen och försöka komma på vad vi kan göra eller erbjuda. Utan framförallt att undersöka, att fråga vad skolorna behöver och hur vi kan möta upp skolorna på bästa sätt. Och när klasserna kommer hit så får de först en introduktion till vad vi, vad de ska göra här idag. De får en visning i utställningen, samlingen. Och undervisningen så är fokus just på konstens historiska sammanhang. Undervisningen så gör vi ett par nedslag i den kronologiskt uppbyggda utställningen. Vi pratar om det vi ser med frågor som vad och varför och hur och vem och vad det är som vi kan se i konsten av de historiska skeendena. Genom olika tider. Vi tar upp olika historiska händelser som påverkat konsten och vice versa. Framförallt fokuserar vi hur vi kan se händelserna i konsten: i motiv, i storleken på verken, i material och så vidare. Efter visningen så får eleverna själva göra en workshop i grupp. Där varje grupp får en epok eller tidsperiod att fördjupa sig i. Och nu är det de som får göra egen bildanalys. De får hitta historien eller historierna i konstverken. De får diskutera och resonera kring sin epok. Och de får i uppgift att välja ett eller flera verk att göra en bildanalys på. Slutligen så får alla grupper presentera det de kommit fram till för resten av klassen. Det är en övning i att kritiskt granska bilder och visuell kultur som är en oerhört viktig färdighet idag för alla men särskilt för den här gruppen ungdomar och unga vuxna som möter bilder i sin vardag i sitt liv som ingen generation gjort tidigare. Det är också en övning i att se någonting nytt och applicera det de redan vet, kan eller har läst om i skolan. Att applicera det på det de ser här hos oss. Vi har också satt samman en lärarhandledning som skickas ut till lärarna i förväg. Där kan de läsa om upplägget innan de kommer. Och där finns även tips på hur de kan arbeta vidare i klassrummet efter besöket upplägget för workshoparna är dynamiskt och kan lätt anpassas till olika nivåer av förkunskaper. Det ger läraren möjlighet att justera och vägleda eleverna. Och under höstterminen 2021 så tog vi emot de första klasserna och upplägget skulle nu testas i skarpt läge. Vår målbild har hållits som den samma att alla gymnasieelever i Malmö skulle bjudas in. Målet är både att förstärka vårt samarbete och samverkan med skolor, att vara en kunskapsresurs i utbildningen och att utveckla konstpedagogiken som fält. Och vi tog emot många engagerade elever och lärare, vilket Elin Johansson kommer att berätta mer om. Ja, tack Mimi. Precis som Mimi har presenterat så jobbar jag som museipedagog på Malmö konstmuseum och är huvudpedagog för historia genom konst. Så det är jag som träffar de flesta eleverna. Några har jag och Mimmi träffat tillsammans. Och några har Mimmi träffat själv, men de flesta har, har jag träffat den här hösten och våren. Och som Mimmi sa så började vi under hösten och på grund av pandemiläget så fick vi skjuta lite på vår start, men i oktober kom vi igång och vi har ändå under hösten ha elva klasser från nio olika skolor i Malmö, så det ändå varit ett stort intresse från olika skolor runt om i Malmö. Och vi når ut till de här skolorna genom att Malmö stad har en egen plattform, kulturbokningen där skolorna då anmäler sig och kan se tider för att boka. Men vi har också märkt att vi behöver vara flexibla med tider. Gymnasieskolorna har, ja, har ont om tid och det har vi märkt har varit ett stort framgångsrecept att kunna vara flexibla med tiderna. Det är inte låst till förmiddagar eller eftermiddagar utan lärarna har kunnat se vårt utbud, men när de har hört av sig så har de också, har vi kunnat anpassa det till deras behov. Och det har varit nog en viktig del i att vi faktiskt har fått hit lärare och klasser. Mm. Men det vi märker också är att gymnasieklasserna de är stora. Vi har liksom, fått trycka in 32 stycken 18-åringar i, i en samling i en utställning. Det är, har sina utmaningar också. Och på bilden som ni ser så är det från en av dessa visningarna och workshopen som vi hade i höstas med mig och Mimmi där vi står och pratar om Karl 12:e och Karl den kungaporträtt. kungarporträtt. Med massa elever som stod funderade på, varför ser alla kvinnor likadana ut på den här bilden? En, en vanlig fråga som kommer när vi visar det här verket. Men vi kan också nämna att vi pratar ju om historia och konst och vems historia. Vi pratar vi försöker ha ett lokalt perspektiv i och med att vår samling också utgår mycket från Malmö-konst, så har vi också försökt lägga in lite Malmö-historia i historieundervisningen. Med reformationen och Malmös roll i det och baltiska utställningar. Så det blir också en lokal förankring i det som jag tycker är rolig och viktig att visa på som eleverna tycks också uppskatta. Men vi kan klicka vidare till hur, vad tycker eleverna då? Nu när vi har träffat så många elever. och Vad, vad får vi för feedback från dem? Och det vi märker tydligt är ju ett möte med konst i känslor. Jag har tagit tre citat från hösten och våren som jag tycker som har fastnat i, i min minnet. Och det visar att eleverna är intresserade och tar det här på allvar. och En av de allra vanligaste frågorna eller kommentarerna vi får det är Men varför är det så mycket nakna tjejer? Varför är det så mycket nakna kvinnor på alla tavlorna? Och Det väcker ju intresse. Det väcker uppenbarligen en, en reaktion hos gymnasieeleverna att kritiskt granska det och, och tänka på det. Och det tycker jag är viktigt att ta, reda, ta vara på, som minne säger. Att det, Ungdomarna idag möter så pass mycket bilder och visuell kultur så att, att kritiskt kunna granska det, det gör en stor potential. Det är en viktig skillnad. Och det var en, en samhällsetta, ett samhällsbeteende som just var väldigt upprörda över. Men den här kommentaren om nakna tjejer har kommit flera gånger. En annan fråga som vi också ofta får det är: är tavlan riktig? och riktigt, alltså är den äkta, är den riktigt, är den på från 1500-talet? Det här mötet med att faktiskt få möta konst, och inte bakom ett glas utan att här hänger ett verk som är från 14- eller 1500-talet. Det, det ger en effekt för eleverna, man märker det, att det, de tycker det är väldigt häftigt och någonting som de lämnar också som kommentar sen, att de tycker det är häftigt att se riktig konst, som de uttrycker. Och det kan vara ett behov att komma nära konst. Sen så märker man som sagt, under tiden vi har våra workshops så brukar vi gå runt och lyssna och hjälpa till och då kan man ju tjuvlyssna ganska mycket på vad eleverna pratar om. Och det var till exempel förra veckan så, så tjuvlyssnade jag på en grupp som undervisning hade de varit ganska ja, men, mer fokuserade på mobilerna så jag tänkte att ja, men de, de kanske inte tycker detta är så kul. Men så går vi förbi och tjuvlyssnar och hör världens diskussion om en Bruno Liljefors-målning, passar den verkligen in på 1800-talet? Där då fem stycken engagerade gymnasieelever diskuterar för och emot att, ja, men är detta 1800-tal? Hur kan vi se 1800-talshistorien i det här verket? Så det kan också vara väldigt roligt att höra och att även just själva workshopsdelen, när de själva får göra bildanalyser har en otroligt viktig effekt på dem och som verkar gå hem. Men vi kan också visa att under tiden vi har haft de här workshopsen så har vi också märkt att eleverna de kan utmana oss. Det att de har själva spontant utvecklat koncept, att de har grupperna börjat med att själva få säga olika känslor som de relaterar till det här verket. Att det var en grupp som valde ett verk som skulle de alla säga en känsla var som de tänkte på när de såg verket och det var ingenting som vi hade instruerat om utan det var något som kom spontant i stunden som är jättehärligt och vill, vi vill fånga upp och visa och även att undervisning så kan det ibland komma spontana analyser eller också historiska kopplingar som verkligen imponerar på oss att de drar och gör egna kopplingar spontant till konsten och det det är väl det som är det allra viktigaste som pedagog för mig då också, att vi uppmuntrar eleverna och att de får själva sätta ord och reflektera över konstverken. Och det har man märkt att det samspelet har varit väldigt givande och positivt. Jag tänker vi ska gå vidare, Mimi till nästa. Vad tycker lärarna då? Jo, men vi har fått jättepositiva responser från alla lärarna. Lärarna tycker att det här är suveränt och ger tummen upp och tycker det är väldigt roligt. De lärarna som har varit här under hösten märker vi har också kommit tillbaka under våren med sina klasser, flera av dem. Eller så har de också då spridit det vidare. Och det man kan också märka är att de har, det som är positivt med att lärarna är här, det är också att de sätter nivån för gruppen. De Lärarna är ju de som känner eleverna allra bäst. Så vi har bland annat haft lärare som har utmanat gruppen med att de verken som vi har fördjupat oss i, mig eller under undervisning, får de klassen och grupperna inte välja själva, utan de måste välja andra verk för att utmana dem och göra det lite svårare. Och det är någonting som lärarna kan sätta nivån på i och med att vi inte alltid vet exakt förkunskaperna. Men det vi har märkt också med en en utmaning med upplägget, det är just för kunskapen att det, det krävs ganska mycket arbete innan man har en kunskap en och det som vi har verkligen överraskat oss är att även om alla eleverna står med sina mobiler i handen eller i fickan, så är det ganska svårt för oss att få dem att använda sig av sina mobiler för att söka information i sitt, under sin workshop när de ska ta reda på tidsepoker och få, gräva ner sig i kanske ett verk eller i en konstnär så är det inte spontant att gå och googla det, utan då är det spontant att använda sig av det vi har sagt i visningen. Ibland kan vi höra ord för ord, att de använder samma ord som vi har använt under en visning, vilket vi visar på att de lyssnar. Men också att de gärna använder heller då veporna och vill prata genom och samla på sig faktakunskap den vägen en att, som vi spontant kanske tänkte att man, man googlar eller man tittar på Facebook eller på Wikipedia. Men det är, det är liksom ett steg där som eleverna inte gör, utan att de använder sig av det som är i rummet snarare än till digitala. Så det tycker vi har varit väldigt roligt och spännande att, att inse att okej, okay, de använder annat. Men jag tänker att vi ska nu lämna över till Ylva. Det var väl lite kort om resultaten och feedbacken som vi fått på golvet från just eleverna och lärarna. De verkar tycka det är spännande och roligt och givande. Men det är kul att höra vad som kommit fram i de enkäter som de får fylla i efter de har träffat och gått hos oss. Ja, tack Elin. Då hoppar vi över till forskningsstudien som är knuten till det här. Och eh, varför gör vi en forskningsstudie? För det görs ju väldigt mycket intressanta projekt på museum och kulturinstitutioner, men man kopplar inte alltid forskning till det. Men eh, bakgrunden till det, det gick kanske lite fort. Så. <laughs> bakgrunden är att vi vill eh, säkerställa eh, projektet vad det består av. Att vi vill följa upp den delaktighet och vad som eh, helt enkelt kan komma fram i det och hur vi eh, gör detta är med olika metoder. Nu kan det byta. Och det som jag då tänker är viktigt det är, är att i den här studien så har jag velat lyfta- individens upplevelser till en metanivå så att vi kan lära oss något på gruppnivå. Eh, som sen i förhoppningsvis kan få betydelse för hur beslutsfattare förstår vikten av lärande genom konst. Tittar man bakåt här de senaste tio åren så har de praktiska estetiska ämnena och de konstnärliga ämnena fått eller förlorat mark, kan man säga i alla våra utbildningsformer i Sverige. Och nu har ju den här studien sin grund på gymnasieskolan, men där har ju egentligen bara de profilprogrammen estetiska ämnen och ingen annan. Så När vi designar den här studien. då så ville vi liksom bakvägen komma åt det konstnärliga lärandet genom ett annat ämne som alla har. och Historia är ju ett sådant. Och det är då viktigt, eh, tänker jag, att man dokumenterar eh, vetande kring konstnärligt lärande och praktiskt estetiskt lärande. Vad det betyder för lärare och elever. Och I de här olika kategorierna, vad det betyder för motivation, nytänkande. Kreativitet, social interaktion, yt- och djuplärande. Vad är lärarens motivation i detta? Vad är elevens motivation i detta? Är det, är det likartat eller har man olika incitament- –när man går in i ett sånt här projekt och ett sånt här lärande? Vilka barn är det? Det är ju frågor som jag har jobbat med i flera studier, men vilka barn är, och unga är det som vi når på våra kulturinstitutioner i Sverige? Och vilka är det som är lågt representerade? Och vad behöver vi då som jobbar inom kultursektorn göra och utveckla för att främja ett lärande bland de som vi också inte når i samma utsträckning idag? Det kan du byta. Så projektet har flera syften. Det är dels en pedagogisk, metodologisk utveckling av historieundervisning och det kan man säga utifrån lärarens perspektiv som kommer dit. Vi ger dem redskap, nya sätt att tänka och metoder för hur de kan jobba med den här typen av kunskapsutbyte. Det handlar också om en utveckling av museologi. Hur kan man jobba pedagogiskt inom det här fältet och konstpedagogik? Projektet ville levande levandegöra konstverk och relatera dem till människor i olika epoker. Alltså skapa ett ansikte för eleverna på historiska skeenden. Så som de kan uppleva i film, till exempel. Men den upplevelsen vill vi också kunna skapa på ett museum, på ett besök på ett museum. Och att de ska känna att hit vill jag komma igen för det här är spännande. Och museet kan göra det här. Det handlar också om i Malmö, som är en av Nordens fattigaste städer. Att jobba med breddat deltagande. I Malmö, där vi har en, en, kan man säga också en fattigdom i museum, där vi har få museum. Vad kan vi göra som museum i Malmö för att nå nya målgrupper och etablera våra institutioner bland de grupperna som vi idag inte kommer i kontakt med? Vi vill också främja tvärdisciplinärt lärande mellan ämnen i gymnasiet som vi har varit inne på. Kan du byta? Och I den här studien då så gör vi en lärarenkät, för de här lärarna som nämndes tidigare, de bokade in sig via Malmö stadskulturbokning Och då får de direkt frågor som kopplas in i studien. Sen när eleverna är på plats och har gjort sin... Eh, sin, fått sin visning och gjort sin workshop så kommer de också göra en gruppenkät där de svarar på i gruppen hur de har uppfattat det här besöket, vad som har varit viktigt för dem och vad de har för kulturerfarenheter sedan tidigare. Och här hade vi en diskussion, ska det här göras på individnivå eller ska det göras på gruppnivå? Och då beslutade vi oss till slut att vi ville fånga diskursen i gruppen eftersom diskursen och normen bland Ungdomar är väldigt, är väldigt eh, ska man säga, styrande och därför så vill vi ha gruppnormen eh, i den här studien. Jag gör också deltagande observation och sen dessutom gör vi en lärarenkät då, som går ut till lärarna efter besöket. och Då har de ju också fått sitt pedagogiska material till tillhanda. Sen gör jag uppföljande intervju då med strategiskt urval av lärare. För vi har ju både lärare som kommer från högskoleförberedande program, men vi vill också i högre utsträckning, men vi når även yrkesförberedande program. Och det innebär att det kanske finns en skillnad eller så finns det inte det, men vi vill ändå undersöka hur de här elevgrupperna ser på det. Så vi har gjort den uppdelningen i de kategorierna. Jag kan vi gå vidare? Så några resultat i siffror. Vi har då 55 gruppsvar så här långt och vi är ju i början av projektet och i det materialet så ligger det på 250 deltagare i enkäten. så alltså det finns ändå lite substans att uttala sig utifrån. Men utifrån det som vi har sett är att 46% har då aldrig eller ett, upp till två gånger besökt Malmö konstmuseum tidigare i sina liv, vad de minns. Detta kan man tycka är lågt. Och det är en stor andel som inte har gjort det. Och det här skulle jag vilja säga beskriver Malmös socioekonomiska spridning. 38 procent har aldrig besökt ett konstmuseum. 84 procent tyckte besöket var mycket inspirerande. 51 procent förstår historia och historiska skeenden bättre efter besöket, vilket är jättefina resultat. Sen finns det också de som förstår det inte alls, eller nej, det här vill jag inte göra. Men det är en väldigt liten andel skulle jag vilja säga, så att projektets upplägg är faktiskt framgångsrikt kan vi se utifrån data. Och 48 procent tycker konst är ett väldigt bra verktyg för att lära sig historia. Jag kan gå vidare. Och vad lär vi oss av data? Och då har vi gjort en, eller jag har gjort en enkät som där de får ranka då vad de har tyckt varit det viktigaste i den här upplevelsen. Och då säger 67 att det är den viktigaste upplevelsen. Det har varit väldigt viktigt. Och mycket inspiration när man har de här frågorna efter, kommer eh, i den här visningen att det har varit inspirerande och eh, intressant workshop och bildanalysen i grupp, där tänker jag det är en typ av sån övning som utmanar många elevers tidigare erfarenheter. De har få erfarenheter av att jobba med, som Mimmi sa, bildanalys och kritiskt granska visuell kultur. Det har de väldigt lite erfarenhet av och det tycker jag är ett intressant område. Här säger man 23 procent tycker det är minst intressant. Och där skulle jag säga att där bottnar också en stor ovana att jobba på det här sättet. Så detta är någonting som man också behöver träna sig på för att känna sig trygg och veta vad man ska göra i den gruppen man är i. Grupppresentationen det är det som eleverna tycker är jobbigast. För här kommer ju jaget och identiteten in och vem man är inför sina kompisar och sin lärare. Så här är det moment där många elever tror jag kan känna en osäkerhet. Och det, där blir ju det pedagogiska arbetet i vårat upplägg som vi där får diskutera. Hur möter vi den här osäkerheten som eleverna kan känna i den situationen? Dock ser ju vi att det är ett väldigt viktigt moment där de får lov att berätta och de får lov att synliggöra sina tankar och dela dem med varandra. Så det detta är ett moment som måste vara kvar men som man kan liksom diskutera hur skapar man större trygghet kring det. I vilken utsträckning tycker ni att konst och konstmuseer kan vara en bra kunskapsresurs för att förstå historia och samhällsutveckling? Det är en av frågorna. Där säger då 88 procent vill ha mer av detta. Mycket mer eller väldigt mycket mer. Jag kan gå vidare. Och från lärarankäten kan man se att högskoleförberedande programmen dom dominerar. Alltså besökarna kommer primärt från de högskoleförberedande programmen. Det är så alltså mer teoretiska program. Majoriteten av lärarna har inte använt museum tidigare i sitt undervisningsupplägg. Majoriteten av lärarna har inte använt konst som verktyg i sin undervisning. Lärarna underskattar i hög grad elevernas konstintresse. De tror inte att eleverna ska ha ett intresse för konst, eller så säger de att jag vet inte. Och detta är intressant tycker jag att här finns det en stor skillnad mellan det eleverna tycker då, 84% tycker det är otroligt intressant, och lärarna tror att de har ett lågt intresse. Lärare är beroende av att projektet ska passa in i deras schema. Så detta är ju en sån sak som med flexibiliteten som Elin och, och Mimmi lyfter fram är centralt om man ska lyckas med den här typen av projekt. Besöket behöver vara gratis för att. Det finns inte ekonomi på det sättet. Och lärare har uppskattat projektet väldigt mycket. De ser pedagogiska vinster när man varit där och de vill ha mer, mycket mer- och inte minst stödmaterial. För att de själva känner en osäkerhet att jobba med den typen av metoder. vidare. Här har vi bara några elevröster som jag lyfter fram. Och här det som den första säger då, att se ett annat perspektiv av historien- och hur konsten och historien, jag att jag har lite skonska på den, det citatet också- så det har vi inte putsat bort, hur det påverkar varandra. Att få tolka själv eftervisning Och det är många som lyfter fram det att eleverna vill gå kvar och titta- och uppleva och få vara i sin egen bubbla bland konsten. Att titta själva underbart. Allt var givande. Man hade inte kunnat göra workshopen utan visningen. Så visningen är liksom en dörröppnare. Var det min sista där kanske Mimmi? Ja. Det var det. Tack så mycket Ylva och tack så mycket Elin. Och bara väldigt kort tänkte jag nämna några rader om just de utmaningar vi står inför nu. Det vi framförallt kan se är att vårt projekt är viktigt. Den feedback, de reaktioner och de resultat vi ser här säger ju inte minst detta. De utmaningar vi främst står inför nu är hur vi kan nå ännu fler och bli ännu mer relevanta och tillgängliga. Under så såväl planeringsfasen som under uppstarten så har vi strävat efter att just vara flexibla. Se det som en process att kunna utveckla under tiden. Vi vill ju verkligen skapa någonting som vi kan lära oss av och någonting som kan bestå. Och Vi vill ju nå fler. De vi nått hittills har varit väldigt positiva. Projektet gör skillnad för de som kommer hit. Och vi vill ju därför just att fler ska komma. Och de här utmaningarna vi står inför som är främst att få skolorna att boka har vi ju nu under våren börjat diskutera. Och olika alternativ för nästa läsår, hösten 2022, är just att, att göra om upplägget så att fler klasser, fler lärare har möjlighet att boka sig att erbjuda kortare besök än de två till två och en halv timmar som ett besök tar idag just för att kunna möta upp skolornas olika förutsättningar men att också erbjuda längre besök för just de här klasserna som verkligen vill vara kvar längre som har sagt att de skulle kunna spendera resten av dagen på museet Självklart ska de få göra det vi tänker att erbjuda lärarträffar med visning och möjlighet för frågor. Det har vi testat en gång nu i vår. Och det är någonting vi kommer fortsätta använda oss av. För att når vi lärare så når vi ju genom dem ännu fler elever. Och vi är såklart alltid öppna för fler alternativ och fler tankar kring hur vi kan utveckla och nå fler.